Отримали четверо суток, толкали цю дорогу, почки, оце задниця, все палками якимись, оце все чорне було, це все, ляшки. ноги на ширину плеч, оце ставиш, ось скільки можна, вони з це б'ють, по гумілка по цьому, почках, руки, ні, лице, а, з коліна коліна він. Рубашка тут світиться. він з коліна як дав, зуби вишвиднулися. Що там, я кажу, а я ж тут почав плювати. Він що там, кажу, та зуби вибив, а він, це плохо. Село Васильєвка було окуповане разом із Снігорівкою на початку березня 22-го року. Пані Тетяна разом із односельчанками під протокол розповідає, що довелося пережити в окупації. Пригадує, додому прийшли ФСБшники. Шукали її 40-річного сина-рятувальника, який передавав дані про окупантів українським військовим. І вони почали виламувати двері в гараж, у сарай, і скрізь, і шукали, все шукали, розбивали. Потім витягнули мене на город по-під руки, а він в кінці города стояв, так метрів 20 маємо, чи 30, і ще хлопці. І вони почали питати, там ваш син є? Я кажу, ні, немає, ні, немає. Питаємо останній раз, якщо є, кажіть, бо вам буде погано. Кажу, ні, мого там сина немає, вони знову двір затягнули. І знову почали питати, вони все знали про нього. Били так, що рідні ледве впізнали, розповідає Наталя про свого зятя. Чоловіка разом із іншими односельцями забрали росіяни, катували і тримали у відділенні поліції в окупованій Снігорівці близько тижня. Розповідали, били дуже часто, вони були і сенники, і електрошок пускали, і постійно вони були, надівали їм мішки якісь на голову, щоб вони навіть не бачили, де і що. А через 6 суток взагалі не то, що не давали не їсти, не пити, нічого. Сусіднє село Павлівка. Тут, говорять, місцеві стояли війська так званих ЛДНР. У Віталія вимагали зброю, кілька разів обшукували, та, говорить, ледве не вбили. Мене заганяли в погріб, гранату хотіли кидати в погріб. Стріляли по мені з пістолету. Прям стріляли бойовими?» Так, да, так. Да. Ну, там двохом прилетіло, ну. так, бо я йшов до них, а вони ж не підході, будемо стріляти. Ну, я йшов, йшов на «Ви до них йшли, хотіли щось запитати?» «Ну, вони, так. Да, вони ж призабирали мене паспорт, у мене ж немає документи, хату перевернули. Ну, раз, шесть, мене немає. зброю шукали, що цей, ну, як би так. Вели себе нечемно, некрасиво. красиво». Спеціальна моніторингова місія при агенції ВЕСЦАПОД документує злочини, скуєні під час окупації. Представники організації спілкуються із цивільними, які піддавались насилю, побиттям та іншим порушенням з боку окупантів під протокол. Ні, я ненавижу це говорити, але нічого нового. Нічого нового. Вся картина така ж саме, як і в Харкові, як і в Балаклеї, як в Ізюмі. Питки, знасилування, запугування – це ще найлгодний варіант. Причому так повторяю, діляться на каком-то замбірованому масовому характері. Це не єдинічний і не полуєдинічний случай. Це просто протоколи, складені представниками місії, будуть направлені до Гааги. Далі ними займатимуться правоохоронні організації. Сьогодні таких протоколів вже тисячі, говорить Сергій Невструєв. Люди многі не знають своїх прав, потім існують правозахисні організації. Хюманрайц, які права чоловіка захищають в першу чергу, не права государства, і права каких-то дільних корпорацій, і що чого людям. Права чоловіка. Моніторингова місія продовжить свою роботу на Миколаївщині та на інших деокупованих територіях Півдня. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.